هذا جئت يا صاحب كي تسلمني أبي ثمن العبدي أغلوك وهذا قد بعتني I For right. you. كيف <تصفيق> حبيبي وتحياتي قريبي أبي قبلي حبيبي وتحياتي قريبي.